Так як ми приїхали на дачу ще 24 лютого, і у нас не було ніяких ні дров, нічого в запасах, ми перепалили все, що було від будівництва. Лишилося дошки, опалубки, сухі там якихось там гілок, збирали по сусідах, ходили по вулиці і подумали, що обов'язково треба щось робити, якщо треба буде зимувати або навіть осінь, холодно проводити на дачі. На початку літа ми замовили дрова, нам привезли 5 кубів. По, походили по сусідах попитали скільки на зиму їм там чого вистачає привезли 5 кубів але фішка в тому що ми шукали дрова трошки дешевше ніж там пропонували і а, попалися на такий як це правильно сказати ну трошки нас розвели на дрова бо ми перший раз замовляли хто знає а, знає що що скільки що коштує ми а, замовили 5 кубів але з них 2 чи навіть трошки більше куба – це тополя. Тополя вона геть не підходить для опалення, в неї невелика щільність, як у деревини, і вона дуже швидко прогорає. Це ця тополя, з неї обдерли всю шкуру, кору всю обдерли, щоб не було видно, що це тополя, і вона дуже легка. У нас просто на дачі є дві будівлі, це кухня і будинок. І опалювати треба там, і там, тому що температура взимку знижується до мінус 2-3, може, якщо нічого не робити. Тут всі комунікації прокладені, тому має бути температура підтримуватися. І ще в червні ми замовили цю буржуйку, вона українська зроблена в Дніпрі, просто обклали, поставили, де є можливість її зробити. В є оцей отвір для приготування їжі, тому що у нас їжа готується на газовому балоні, і якщо не буде можливості його заправляти, ми можемо на буржуці щось приготувати. На початку весни ми вже мали негативний досвід перебування в дачному будинку, в якому вночі там, плюс 10, а на вулиці мінус 6. Спали в діті, взуті з дітьми, тому тиждень ми були без світла. Це була основна проблема, що не можна було включати якісь, там, електричні дуючки, каміни і таке інше. Тому ми зробили висновок, що не дивлячись на те, як будуть розвиватися події тут у нас в регіоні, ми робимо грубу. Або плиту і запасаємося дровами. Тут будинок маленький на одну кімнату ми всі спали зимою, ну і зимою і на початку весни тут. А у нас був камін, він виходив в основну кімнату, але він все ж таки для краси і він був неправильно зроблений, тому його ми демонтували і от вибили цю стіну і зробили грубку класичну з цією плитою. Тут були вимушені робити нову грубу і вже її палили. В принципі, 25 за годину-півтори набирається в кімнаті, якщо сира погода. Ну, пробували просто. І тут обігрівається, і там обігрівається. Для такої квадратури приміщення ну, дуже класно. Більшість, хто проживає з весни на дачі, вони вже купили собі дрова на цей час. Зараз ціна вже вища. Останній раз нам пропонували за 2100 гривень – це куб дров. Це не найкраща дрова, це якась суміш буде. І плюс у нас тут є Така особливість міст зруйновано і навряд чи його там будуть відновлювати. Тому доставка з міста, з меж міста дуже дорога, тому невигідно одному купляти, чи куби, два, всі запасаються як можуть.